moi drama niin game eko is on tehdä... on siivustolle, kyni on money money money money sitten sä kirjoitat kautta gem code on gem code on yhtä suuri kuin kopioit sen sisään amount Sä voit kirjoittaa sen ihan miten sä haluut, mutta on se oikea tapa miten sä kirjoitat sen. Ja sitten sä kirjoitat kuinka paljon sä haluut. Mindplex voi saada noin monta, joten otan ton verran. Sitten vaan laitan mone y, nolla. Se toimii ja hyvin, jos sinä Mone on nolla. Ja sitten kirjoitat kiire. Ja